Ох, Каква е целта като цяло, ако няма вяра някои в душата ми изсипа цялата убийствена, отваря мразя, да чувам червената сушалка, като някой ми затваря отваря не, на душата ли ми трябва или цялостна промяна? Но все пак за слава и пари, изделки зябола не правя времето да че работа, меща и не се бавя тъмнината, в живота ми се пробвам аз да заправя Боже господи, само дай ми заки, ми кажи как да го направя това Back to my А, you. You ah, душата ти има най-красивото лице, много странни комплименти идват на подяволите, откъде е го това за добре? А, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Въобще не, е. добре. Нищо не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Каква е целта? Като цяло, ако няма вяре, някой в душата ми изсипа цялата убийствена, отваря мразя, да чувам червената сушалка, като някой ми затваря отваряне, на душата ли ми трябва или на промяна? Но все пак, е за слава и пари, из изябола, не правя времето да че, работаме мечта и не се бавя тъмнината, в живота ми се пробвам аз да забравя Боже Господи, само дай ми заки и ми кажи как да го направя това. Имам въпрос, който е много прост, но не мога да открия неговото точно решение Всеки ден се питам защо кърса е Върху блеснатиите хора и винаги изпадам в огорчение За живота ми мога да кажа, че ще изпълня три морета от тега, Само ако извадя моето съжаление Виждам блера, гледам всичко, се е едно с гъби привидение сърцето е в берези, но нали, до мене си Това някак ми е помагал, му и в дубка да не изпада Бавни целувки, дълги прегръдки Това е моето единствено спасение На тялото ти, момиче, е най-голямото изкушение Или цял живот ще си моя цяла Или просто ми е тежката раздяла Хваяцата е като цяло, ако няма вяре Някои в душата ми изсипа цялата убийствена Отваря мразя, да чувам червената сушалка Като някой ми затваря отваряне На душата ли ми трябва или цялостна промяна? Но все пак за слава и пари С дълски зявол, не правя времето да че Работа меща и не се бавя тъмнината В живота ми се пробам аз да заправя Боже господи, само дай ми зак И ми кажи как да го направя това